το ανθρώπινον σώμα μέρος το δεύτερον he κεφαλαί hen he κεφαλές δύο το πρόσωπον τρία το μέτωπον τέσσερα he ρυτίς πέντε ho οφθαλμός έξι το στόμα οκτώ το γένειον εννέα ho τράχελο δέκα το μέλον του Αδάμ, η ο βρονχός, ένδεκα, ο λαρύγξ, δώδεκα, η θρίξ, η κόμε, τριακοίδεκα, το λίσομα, η λίσοζις, τέσσερακοίδεκα, η κοτίς, πέντεκοίδεκα, ο κρόταφος, η κοίδεκα, η παρειά, επτάκοίδεκα augen octo kaideka γνάθος, he, he genus enea kaideka ta heile ei he glossa ei hen he ofrus η duo to blepharon ei tria he Εκούσι χεξ, hee Ιρις. Εκούσι χεπτά, το ους. Εκούσι οκτο, ho lobos. Εκούσι ενεα, ho myκτέρ. Τριακοντα, το ουλον. Τριακοντα, hen, ho οδούς. Τριακοντα, duo, hee γενυς.